Azken urtetan, asko entzun entzunda bigdata terminoa. Izan ere, datu bizi gara sare sozialetan edo medikuntzan erabilgarriak direnak. Hain dira hauen volumena non hauek prozesatxeko leku berezeak sortu bai izan diren. Datuak prozesatxeko zentro bezala ezagutzen direne. Zentro hauek, ordea, energia entzumo ikaragarria dute. Datuak prozesatxeko erabiltzen den Hardware Haltzua ez inabe piztute egon behar baita, lan kargan die jasanz. Hardware hau, temperatura egokia mantentzeko, oste sistemak erabiltzen dit. Hauek, etengabe funtsionamendun egon behar dut, eta izugarrizko kontsumo elektrikoa dut. Eta orduan, zer egin daiteke energia kontsumoaren arazualia horregiteko? Lehenik, teknologia berri eta erabilperak eta balea biden optimizazioak, erainkortasuna mantenduz, energia gutxiago kontsumitza ahalbidetuko luke. Beste aldetik, sistemen kontsumoaren monitorizazio zein analizia ezinbestekoa da. Erainkorrak edo beharrezkoak ez diren baina bideak identifikatzeko. Azkenik, errefrigerazio optimizatzeko temperaturaren monitorizazioa ere daiteke. Gune beroenak identifikatu eta behar duten gailuei bakarrik hotza zuzentza. Edo energia kosturik ez duten free cooling edo fresh cooling teknikak erabili. Prozesu mekaniko eta naturalaren bitartez aire hotxaren zirkulazioa berbatzen dutenak. Azkenon ekin lotuta, Balenekin Espainiako gizarte asegurantzako datuak prozesatzeko zentroa ikus prozesuan dagoela, hain zuzen ere, Madrileetik Soriara mugituko da, Bertan temperaturak hotzagoak direlako. Honekin, gobernuak hosketa kostuetan berrogeita 50 inguruko aurrezpena lortzea estimatzen du. Gainera, ministeri txek dioenez, lorrando honetan energia berriztagarria beste batzuetan baino betiagoa da. Centronic lanpostu berri sortuko dit. Agian hemendik pare bat urteetara Espainia ustua betetzen lagunduko du. Hau izan da dena. Espero dugu bideoa gustatu izan. Urren arte.